Tutkijat ovat osoittaneet, että ihmiskunta on jo useita vuosikymmeniä kuluttanut enemmän resursseja kuin planeettamme pystyy vuosittain tuottamaan. Maailman ylikulutuspäivä indikoista hetkeä, jolloin kuluvan vuoden aikana uusiutuvat resurssit on käytetty loppuun. Vuonna 2022 ylikulutuspäivää vietettiin jo heinäkuun 28. päivä. Ihmiskunta elää nyt ikään kuin velaksi ja tätä velkaa planeetaltamme otetaan jatkuvasti yhä enemmän. Tätä ei voida pitää kestävänä, sillä nykymenolla resurssit tulevat vääjäämättä loppumaan ennen pitkään. Resurssien ylikäyttö on ollut tiedossa jo varsin pitkään. Jo vuonna 1987 yhdistyneet kansakunnat julkistivat niin kutsutun Brundtlandin raportin. Raportissa kestävä kehitys määriteltiin kehitykseksi, joka vastaa nykyisen sukupolven tarpeisiin, vahingoittamatta tulevien sukupolvien kykyä vastata omiin tarpeisiinsa. Nykyisen resurssien ylikäyttö selkeästi vahingoittaa tulevien sukupolvien kykyä vastata tarpeisiinsa ja ei siis täytä kestävän kehityksen määritelmää. Resurssien käyttö on siis merkittävä kestävyyden elementti, mutta kestävyyden käsite pitää sisällään muitakin ulottuvuuksia. Tarkemmin kestävyys jaetaan yleensä kolmeen ulottuvuuteen, jotka ovat ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen ulottuvuus. Näistä ekologinen ulottuvuus liittyy erityisesti äsken mainittuun uusiutuvien ja uusiutumattomien resurssien käyttöön. On huomattavaa, että ekologinen ulottuvuus on myös tällä hetkellä hallitseva, kun seurataan mediassa ja jopa tiedemaailmassa käytävää kestävyyteen liittyvää keskustelua. Kestävyyden sosiaalinen ulottuvuus liittyy ihmisten ja erilaisten ihmisryhmien hyvinvointiin ja mahdollisuuksiin toteuttaa itseään. Ei voida pitää kestävänä, että osa ihmistä joutuu työskentelemään kaltaisissa olosuhteissa kyetäkseen elättämään itsensä ja perheensä. Tänä päivänä ihmisten mahdollisuudet saada laadukasta hoitoa erilaisiin sairauksiin ovat vahvasti yhteydessä heidän tulotasonsa ja kotimaahansa. Vallitseva käsitys on, että tämä ei ole pitkässä juoksussa hyväksyttävää, siis kestävää, vaan ihmiskunnan on ponnisteltava kohti tilannetta, jossa esimerkiksi laadukas koulutus ja terveydenhuolto ovat kaikkien maailman kansalaisten saavutettavissa. Kestävyyden taloudellinen ulottuvuus tarkoittaa sitä, että taloudellinen järjestelmämme ei johda esimerkiksi siihen, että kohtuuttoman suuri osa maailman vauraudesta päätyy yksittäisten maiden tai jopa henkilöiden hallintaan, kun samanaikaisesti on henkilöitä, joilla vauraus ei riitä edes elämän perustarpeiden hoitamiseen, kuten ruokaan. Nykyistä taloudellista järjestelmää kuvaava velka ja laajamittainen velanotto eivät nekään talouden ollessa kestävässä tilassa saa ajaa ihmisiä velkavankeuden kaltaisiin olosuhteisiin. Yhä useammat tutkijat ovat viime vuosina myös kyseenalaistaneet vallalla olevan ajatusmallin talouden jatkuvasta eksponentiaalista kasvusta, väittäen sitä kestämättömäksi. Yhteen vetäen, kestävyys koostuu siis kolmesta ulottuvuudesta, jotka ovat ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen ulottuvuus. Ja kestävä kehitys on prosessi, joka vie kohti tilaa, jossa nämä kolme ulottuvuutta ovat sellaisessa tasapainossa, joka on mahdollista säilyttää pysyvästi. Entä miten nämä kolme kestävyyden ulottuvuutta liittyvät projekteihin? Miten projektien kestävyyttä voidaan arvioida? Ajatellaan esimerkkinä projektia, jonka tavoitteena on uuden kuparikaivoksen avaaminen Afrikkaan. Ekologisesta näkökulmasta katsoen kuparia tarvitaan monissa niin kutsutun vihreän siirtymän ratkaisussa, kuten aurinko- ja tuulisähkön kaapeloinnissa sekä sähköautojen moottoreissa. Kaivoksesta saatavaa kuparia on myös mahdollista kierrättää useita kertoja, kun esimerkiksi tuulimylly, ensimmäiseksi käytettiin, korvataan myöhemmin uudella. Toisaalta teollisuus käyttää verrattain paljon energiaa ja myrkyllisten kemikaalien käyttö Malmin rikastamisessa on vielä varsin yleistä. Voidaan todeta, että kaivosprojektillamme on samanaikaisesti monia hyödyllisiä sekä monia haitallisia ekologisia vaikutuksia. Sosiaalisesta näkökulmasta katsoen kuparikaivoksen rakentaminen ja operointi todennäköisesti tarjoaa työpaikan monelle kaivoksen lähellä asuvalle henkilölle. Riippuu suurelta osin kaivoksen työolosuhteista, kuinka paljon nämä työmahdollisuudet parantavat lähellä asuvien elinolosuhteita sosiaalista näkökulmasta tarkastellen. Maailmassa on sekä kaivoksia, missä työskentely on terveydelle hyvin vaarallista, että myöskin kaivoksia, joissa työturvallisuuteen ja työn hyvinvointiin kiinnitetään erittäin suurta huomiota. Afrikassa sijaitsevat kaivokset eivät ole keskimäärin tällä mittapuulla tarkastellen kovin lähellä kärkisijoilla. Taloudellisesta näkökulmasta katsoen voimme pohtia sitä, miten kaivoksen tuottama taloudellinen hyöty jakaantuu yhteiskunnassamme. Kasvaako kaivosta rakentavien ja operoivien henkilöiden varallisuus, ja kuinka paljon? Sateeleekö kaivos lisää myönteisiä vaikutuksia lähialueella sijaitseviin kyliin tai kaupunkeihin, esimerkiksi mahdollistamalla uutta kannattavaa liiketoimintaa logistiikan alalla? Vai valuuko selkeä valtaosa tuotoista, ulkomaisten pääomasijoittajien taskuihin. Entä päätyykö paikallisia matkailuyrityksiä konkurssiin, kun haittojen vuoksi ne eivät enää löydä asiakkaita? vetään voidaan todeta, että kaivosprojektin tai minkä tahansa suuren projektin kestävyysvaikutukset ovat moniulotteisia ja sisältävät aina sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia. Lisäksi on tärkeää huomata, että nämä vaikutukset ovat monin tavoin riippuvaisia toisistaan. Esimerkiksi kaivoksen tuottoa ja sitä kautta positiivisia taloudellisia vaikutuksia voi olla mahdollista laajentaa varaamalla kaivokselle suurempi ala ja lisäämällä sen energian käyttöä. Samalla suuremman alan varaaminen pakottaa enemmän paikallisia ihmisiä muuttamaan kodeistaan, mikä on nähtävä kielteisenä sosiaalisena vaikutuksena. Myös lisääntynyt energian käyttö on selkeä kielteinen ekologinen vaikutus. Voidaankin todeta, että projektien kestävyysvaikutusten arviointi on monimutkaista ja osin subjektiivista toimintaa. Ekologisia, sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia on kaikkia runsaasti ja niiden vertailu toisiaan vastaan on hyvin vaikeaa. Globaalissa taloudessa asiaa monimutkaistaa myös se, että suurimmat hyödyt saattavat realisoitua aivan toisella puolella maailmaa kuin missä suurimmat haitat syntyvät. Tämä pätee hyvin myös kaivosprojektiesimerkkiimme. Vaikka tämä arviointi on hyvin vaikeaa, se on samalla myös äärimmäisen tärkeää. Erityisesti sen takia, koska projektit sitovat huomattavasti yhteisiä resurssejamme ja samalla ne toimivat keskeisenä työkaluna yhteiskuntamme uudistamisessa. Tässä pohdinnassa erityisen tärkeässä asemassa ovat yksittäiset päätöksentekijät, kuten projektipäälliköt, tutkijat ja asiantuntijat sekä lakeihin ja asetuksiin vaikuttavat poliittiset toimijat.